Dneska si ukážeme jednojehlový šicí průmyslový stroj, takže pojďte se na to podívat. Průmyslový šicí stroj, protože jste si o to psali, já jsem to slíbila, e, takže tady ukážu e, vlastně, jak se s ním dělá, e, jaký tam jsou rozdíly. Nebudu úplně srovnávat s domácím šicím strojem, protože e, domácí stroj předpokládám, má většina doma. Řeknu samozřejmě e, nějaký rozdíly, pokusím se vám ukázat a říct vám třeba za mě výhody e, právě tohoto průmyslového šicího stroje. Protože mi pár z vás psalo, že už ho máte a že se s ním nemůžete nějak jako skamarádit. Pár z vás mi psalo, prostě, jaké jsou jejich výhody, že o tom přemýšlej. A točím to teda i kvůli některým holkám z kurzu, který si ho koupili. Takže tohle je na úvod. A já se pokusím tady říct teda nějaký svoje poznatky. Zase je to moje prostě osobní zkušenost. Někoho, kdo na těch průmyslových strojích šije prostě od 14 let, takže opravdu dlouho. První, první výhoda, kterou ten stroj má, než si k němu půjdeme šít, je, že ten stroj je zabudovaný dostou. Nevýhoda teda, že potřebujete víc místa, ale prostě výhoda, že se vám líp prostě bude šít. Domácí stroj prostě máte na stole, takže takhle vlastně je na stole a ta plocha, na který vy můžete mít ten výrobek, je prostě takhle malá. Ona vám sice spadne dolů, ale furt je to nepříjemný. Takže tohle za mě je úplně jako jedna z nejhorších věcí u domácích strojů, protože já na to nejsem zvyklá vůbec. A neumím na domácích strojích vůbec šít, takže... Když mi pokladáte třeba v e-mailech otázku, jaké bych vás doporučila domácí šicí stroj, tak mi teda v kurzech nebo já v kurzech používám Janome a mám tady Grysner. Já jsem zastáncem šicích strojů Janome domácích, takže to je, je, to je jediná značka, s kterou já mám zkušenost, ale Uh, už jsem to tady říkala mnohokrát, nejsem specialista na cístroje, stroje, nejsem servisák, nejsem jen, jsem jenom prostě běžný uživatel a uh, takže v tomhle vám prostě uh, já fundovaně neporadím, ale velmi dobře vám tom poradí pan Čipera ze Stremy. To je moje zkušenost. To, že to nemá prostě velkou pracovní desku a i když se tomu prodávají přitělné pracovní desky, uh, tak je to prostě na Jo, další věc samozřejmě je, že jak je to na tou úrovni toho stolu, tak se vám u toho poměrně e, ničej záda, kdežto u toho průmyslového stroje tam prostě za mě je to lepší. E, další rozdíl, který je mezi průmyslovým a domácím šicím strojem, je přítlak patky. E, kdy prostě ten průmyslový má opravdu velký přítlak patky, a ta látka vám potom neklouže, tady pod tím prostě permanentně, prostě u, ujíždí a uh, šít, šít rovně na tom mi přijde jako trošku zázrak. Uh, další věc, je, která u průmyslového stroje je výhoda, že tam je kolení patka, to znamená, uh, zvedáte, zvedáte patku kolenem, takže máte k dispozici prostě obě dvě ruce. A Uh, co ještě já teda považuji za dvě úplně jakoby mega nejlepší věci u průmyslového šícího stroje, že když šijete, tak vám to zároveň namotává spodní niť, což je prostě pecka. A uh, všechny ty stehy na tom průmyslovém stroji jsou stejný. Je jeden jako druhý. Prostě ať jdete na tenkou, na tlustou látku, ať přejedete šev tak prostě ty stehy jsou všechny jeden jako druhej. Což u toho domácího stroje prostě není tam, když šijete límec a prošíváte rohy, tak uh, jako otočit to tam, je to, aby ty stehy byly stejný, tak prostě zázrak, že jo. A nemusíte mít tlustou látku, ten domácí stroj to dělá prostě i u bavlny. Takže jo, že prostě udělá jeden těch menší, pak větší... Uh, a je úplně jedno, jaký stroj to dělá. Já tady mám i právě ten Gridsner, je s horním podáváním a dělá to taky. Takže hmm, tohle, tohle je věc, kterou já mám na průmyslových strojích. Radši ještě, kdybych měla něco zmínit, tak uh, já třeba tenhle, ten, co vám teď ukážu, to je Texitronic One. Ten mám teda dva roky. Ale předtím jsem měla prostě 25 let jiný stroj, a za těch 25 let jsem tam měla jednou servisáka, který jsem přetrhla řemenici. Jinak jsem tam prostě neměla, jinak ten stroj nebyl servisovaný, protože prostě šil, jenom jsem ho občas vyčistila a namazala. Jo, a já teda úplně nejsem v tom letom, uh, jakože bych ty stroje prostě každý pátek čistila, jako jsme to dělali v práci, tak, uh, tak jako opravdu ne. A jak mám vlastně tenhle ten nový, jak mám dva roky, tak tam jsem nalela před dvěma lety voleji, tam se nalěje celý litr. A po dvou letech tam ještě je, takže hm, jako tohle, tohle je úplně v pohodě. Uh, já mám teda ten uh, nejjednoduší stroj, vlastně jednojehlovej, nejjednodušší jednojehlu, a takže ji nemám s automatickým odstřihem, Jednak protože na to nejsem zvyklá, a jednak, protože když tam máte ten automatický odstřih, tak vám to stejně neodstřihne ty nitě úplně od toho šití. Takže pak stejně musíte vzít nůžky do ruky a stejně to musíte ostřihnout. Takže je to úplně prostě naprat. Co vám tam bude připadat trošku zvláštní, je to přijde normální. Ten stroj fakt šije jenom rovně. Nemá entro, nemá nic jiného, šije prostě jenom rovně. Na začišťování si kupte overlock a případně, pokud učíte úplety, tak vám doporučuju. Opravdu prostě jenom dvou do domácího stroje. Domácí coverlock já nedoporučuju vůbec nikomu, aby si koupil. Protože to je prostě nejhorší varianta domácího stroje a tohle vám řekne každý servisák. Takže a stejně ten coverlock používáte vlastně nejméně. Takže, pokud už chcete investovat a chcete se tím trošku jakoby víc zabývat, tak. Vždycky se dá najít nějaká alternativa. Ten průmyslový coverlock, já jsem vám tady ukazovala, pokud má horní krytí, tak je to samozřejmě hezký, ale zase vy musíte zvážit, protože ta investice do toho třeba není malá, vy musíte zvážit, kolik toho vlastně užijete. Lidi, kteří se tímhle tím živějí, je tohleto trošku jiný. Prostě ta toho všichni strojů je. A ještě tady, než přejdeme teda k tomu všichni stroji, řeknu vlastně cenový porovnání. Ten vlastně, ta jedno jehla, jaksi Tronic One, nebo prostě ten základní, v tuhle chvíli stojí tuším kolem 13 tisíc. Já to nevím úplně přesně, ale kolem 13 tisíc. A je to průmyslový stroj. Stojí 13 tisíc, takže za mě jako Radši prostě koupit tohle, než si prostě kupovat nějaký elektronický stroj za 20, který bude mít prostě pětset funkcí, který prostě nevyužijete. Pokud chcete šít, tak prostě potřebujete rovný šítí a overlock na zdraví nic, nic nepotřebujete. Pokud chcete vyšívat, tak si kupte vyšívací, že jo? To je jako hrozně jednoduchý. A takový nějaký základní, základní stehy. Vám vyšije samozřejmě normální stroj, ale takže tohle, tohle je za mě nějaký úvod a zase ještě jednu to nezopakuju. Závisí samozřejmě na tom, co vy chcete šít, jak to chcete šít, jaká je vaše vize do budoucna, protože prostě tohle je investice která prostě není na měsíc. Takže takovým nějakým způsobem k tomu třeba přistupuju já. A teď se teda jdeme podívat na tu jednu jehlu, co vlastně umí, jak se s tím pracuje. Já vám, já vám ukážu i, jak se teda tam navíjí ta spodní niť a jak se vlastně na to šlape, protože na domácí stroj, šlápnete a on šije. Kdežto na ty průmyslový, pokud třeba si koupíte i nějaký starší nebo třeba repasovaný, tak tam ten pedál je, že uh, vy na něj šlápnete, on nešije, nešije, nešije a pak je tam jedno místo, je tam přechod, uh, který není velký, kdy uh, ten stroj začne šít jako magor. A tam je potřeba uh, vysvědčit si ten svět v noze, který když jste šli na domácím stroji, tak ho nemáte. Tam prostě se šlápnete uh, úplně na dorast to, toho pedálu, u toho domácího stroje. A ten stroj je pomalu. Když to tady opravdu je ten, je ten přechod je hrozně malý, já jsem to vždycky přirovnávala k tomu, že jako když řídíte auto, že bych auto měla dneska, teda uh, to vím. A je to opravdu úplně stejné, jenom potřeba získat ten, ten cit v noze. A ještě teda řeknu jednu věc, kterou jsem neřekla, což třeba pro mnohý může být problém. Ten pedál, na to se šlápnutí u toho průmyslového stroje, je vlastně blíž k levý noze. Já teda jsem zvyklá, takže já šiju levou nohou, nejsem zvyklá vůbec šít pravou. Samozřejmě pokud jsme praváci, tak tu, tu levou nohu prostě nemáme, nemáme tak citlivou. Ale říkám, tohle všechno je potřeba uh, jakoby nacítit. A, ale dá se, dá se prostě tím, že budete šít a trošku se s tím uh, strojem um, sladíte tak on, on vás potom bude poslouchat. Ale a priori je to prostě o vašem citu. Tak a teď se teda jdeme podívat na tu jednojählu, jak se na tom šije, jak šije a, a, a jak vlastně teda funguje. Jsme Vidíte, je on teda Vidíte, že já mám i tohle je vlastně horní niť která jde vlastně tímhle otvorem, tímhle takhle jakoby dolů, nahoru. Tady musí být vlastně mezi mezi těma poklicema zeměla bej. Tady vlastně mezi tímhle. Vlastně jde tady. Tady vlastně jde pod tím, pod touhle pacičkou. Tady musí být tady, tady v tom vlastně sem a a jde do jehly, tímhle se šteluje napětí nitě. A klasicky je normálně spodní nitě na člunek a je v tom cívka. A to kolečko, vlastně, které se otáčí, se otáčí dopředu. Tady je spodní nit. Já teda o, ty nitě nevyvlíkám, Já je vždycky vlastně navážu. To znamená, já je přestřihnu. Já je přestřihnu tady, vyměním a navážu. Tady to máte vidět. Vidíte to? Jak tam vlastně byla tam bílá, je tam tmavě modrá. A já to vlastně jenom takhle protáhnu. Takhle to protáhnu. A je to převlečené. Tohle vám hrozně vlastně úspanní práci. A Takhle se to jenom vlastně namotá na tu cívku, tam třeba třikrát jenom otočím. Ustřihnu to a takhle se to zaklapne. Tak tady takhle nahoře, tam je takový čulík. a tím se to zapíná. Takže já to zapnu, dám to na jedničku a ten troj se rozsvítí. Jo, takže se rozsvítil. A tady Vlastně se dá navolit už u toho stroje, se dá navolit rychlost. Jo, vidíte, že tam ty čísla zvětšujou a takhle se snižují. Takže opravdu ten stroj může šít velmi pomalu, já vám ukážu, jak je, když je tam tohleto číslo. Tohle je zpětný chod, to znamená zapošívání. A tady je velikost stehu. To znamená, je to od jedničky do pětky. Takže já tam dám jedničku, aby jsme viděli to nejmenší. A já tady zkusím na zbytku. Já to ukážem prostě. Jo, takže teď, v tuhle chvíli, Uh, mám úplně jako tady ten pedál a pojďte se jako šije pomalu. Takže a já budu já pomalu zvětšovat uh, ten steh. Takže to dám na dvojku. A teď to dám na trojku a podívejte se vlastně na tu cívku. Jo, vidíte, já šiju a vlastně ta cívka se natáčí. Jo, takže já jsem na trojce. Pomalu se nám ten stek jako zvětšuje. A já teda zvětším rychlost. Takže uh, zkusím ji dát aspoň na ty 200. Takže máme to na dvou stovce. Jo a to už, to už se dá. Dám tam štyrku. A pětku. Takhle se vlastně zapošil. Jo, takže ten steh vlastně jde takhle od nejmenšího úplně. Klamáme na větší. Až tady máme. Opravdu ty stehy jsou tady velký. ještě u toho stroje, já tam navlíknu tu mění dvojitě, což jde i u domácích, není to až tak velká hitparáda teda, ale... Ale jde to. Takže vidíte, že to protahuju, já s tím vůbec nedělám žádné ciráty. Je tam, tam chránič na prošítí rukou. Já ho tam pořád mám, asi už si ho vindám, ale mám ho vám z toho důvodu, že už se mi párkrát povedlo si ruku prošít a není to úplně příjemný, teda musím říct, jo. Ale ve finále ten chránič vám stejně jako moc nepomůže, jo. Ale tady to jde normálně jenom vysunout, tady to není na šroubek, tady to je prostě jenom, to tam je daný. Takže já jsem tam dala dvojitě uh, vrchní niť. Vidíte, že s tím nic nedělám. Nic nepřeštilovávám, vůbec nic s tím nedělám. Jo a vidíte, že prostě ten stroj, ty objedinitě podává stejně. Jo, uh, spodní niť úplně... Uh, stejná, nemusela jsem s tím prostě vůbec nic dělat. Jenom jsem provlíkla nitě. Žádný štelování, žádný prostě uh, blbosti. Tak uh, a já tam teďko navlíknu džínovou niť. Protože třeba džínová niť uh, v domácích strojích, prostě to je peklo. Aspoň co vím já. A říkám já, prostě nejsem specialista na domácí mě to přijde úplně zbytečná investice. Finanční i časová, takže... Tak. Tady, než začnu šít, tak já osobně si myslím, že budu muset utáhnout právě tu horní niť, protože ta žínova už je tlustá, ale uvidíme. Takže opět. Vidíte, že nedělala jsem vůbec nic. Ta žínová tam šije opět úplně... No, úplně, prostě žádný problém. Já to zkusím dát ještě, protože většinou uh, tyhle ty tlusté nitě nebo silnější nitě uh, mají potom problém, když ten materiál je uh, tlustší, takže já to dávám, mám. Dvě vrstvy, čtyři, šest, osm, deset, jo? Veset vrstev prostě mám z bavlny, jo, ne džínoviny. Veset to prostě z bavlny. Jo, a vidíte, tady to je vidět už. Tady je vidět, že už e, nám to provazuje. Ta vrchní něk, tam jsou takyhle vočka, je to vidět? Tak, já to zase složím. Já to zase složím. Tak. A utáhnu. Vidíte, že utahuju tohle. Doprava to dělám, jo? Po směru hodinových ruči utahuju vrchní něk. A hleďte. A vidíte, že to je prostě perfektní úplně. Jo, tady ještě předtím je vidět, jak se měla na té dvojitý, jenom, že to tam trošku jako, už jakoby provázalo, ale vidíte, že tady. Já vám to ještě jako ukážu, abychom se to porovnali. Vidíte to. Takže když vám to takhle provazuje, tak je prostě potřeba utáhnout vrchní něť. S tou spodní neděláte vůbec nic. Jo, za dva roky jsem nehejbala vůbec napětím spodní níky, jo, takže, uh, takže takhle, jo, klidně z to ještě může víc a ještě teda, co vám ukážu, co je u toho průmyslovýho dobrý že já vlastně šiju, šiju, že jo, zapošiju a normálně to vindám. Já tam netočím kolečkem, prostě vůbec žádný, prostě kraviny s tím nedělám. Nelezou mi tady tři nitě. Ustřihnu a hotovo. Jo a vidíte i, to jste viděli, že mám prostě furt v obě dvě ruce, protože tady právě je ta kolení patka, tady je ta kolení patka, vlastně, kterou jako pravou nohou, když já to takhle zatlačím, tak se zvedne jo. a já to vlastně rukou třeba vůbec nezvedám, absolutně, vůbec to nepoužívám, tohle je prostě uh, vlastně úplně, úplně perfektní jsou k tomu patky, já jich mám víc, zase, já používám pouze tuhle patku, nepoužívám ani zipovou, a ty patky se velmi jednou, už prostě vyměňujou, jenom to tady povolíte, a jenom to tam takhle vlastně zase nasunete, jo, takže to je zipová patka, a taky vlastně ještě patka na krytý zip, která je teda, tato je teda úplně luxusní. Tohle je vlastně patka na krytej zip. Jo, takže. A jak jsem říkala, já teda nic jiného nepoužívám. Já mám třeba i zakladače a všechny tyhle ty věci, ale nepoužívám to z toho důvodu je třeba kdybych měla uh, lemovač, je ten zakladač těch všichných proužků, já to normálně dělám tak, jak to máte tady vid ve videu jednom, tak se musí vyměnit všechno, včetně těch zoubků. A uh, to mě prostě jakoby nebaví vyndávat celou tu stehovou desku a celý to a jehelní systém, který používá téhle stroj, vždycky to máte v popisu, upozorňuji, že já ukazuju, který používá téhle stroj, to znamená Texitronic One. Tohle je vlastně jehelní systém, který používá téhle konkrétní stroje je tato. Takže tady máte, tohle jsou teda 70 jehly, to je vlastně tloušťka jehly, kolik jich tam je a tohle je vlastně jehelní systém. Jo a zase jehla mění se prostě velmi jednoduše. Není seřízlá teda, jo, ta jehla je kulatá, když vám to ukážu, ona opravdu je prostě kulatá. A o, ta jehla má tady takovou plosku, nevím, jestli to bude vidět, a z druhé strany má takovou drážku, vlastně takhle má drážku, vlastně po celém. Ta drážka jde směrem vlevo, to znamená jakoby, to znamená vlevo, jo to jste viděli, jak šije, jo? když to takhle vyndám. Tak tady mám takovou tu plosku a tady jsem měla tu drážku. A já to tam dám nekon v obráceně. To znamená, tu drážku dám doprava. Tu jeho tam musíte dát rovně. Tím, že nemá plosku, tak se to prostě musíte naučit. Protože když ji tam dáte v obráceně, tak... Já jsem teda nikdy nedělala, jo? Ale nemělo by to šít, takže uvidíme. Takže mám to navlačení a teoreticky, protože tam tohle je obráceně, by to nemělo šít. Vidíte? A šije to. Takže. Je úplně jedno, jak tam tu jehlu dáte. Prostě to šije. <laughs> Takže uh, jenom to nemůžete dát, teda abyste tu dírku měli ze předu do zadu. Kusíme to taky a uvidíme. Jo a vidíte, to už jako vynechává. Jo, vidíte, to už takhle vynechává, že každý z těch je vlastně jinak velký. Ale. Takže ta dírka vám musí jít prostě zprava doleva. To znamená, když se dívám na ten stroj, tak tam tu jehlu navlíkám takhle. Navlékám ji zleva doprava, navlékám ji zleva doprava a je jedno. Uh, jak tam tu jehlu budu mít. Jo, a vidíte, že vlastně tyhle ty dvě šití, každá ta jehla tam byla prostě otočená jinak a ta šití jsou úplně stejný. Zhrubové strany úplně stejný. <laughs> tak tady vlastně u té spodní nitě uh, tímhle tím, letím kolečkem se taky vlastně utahuje, uh, jakoby. Utahuje prostě ta spodní neť, jak vlastně pevnej chcete, chcete návin. Jinak samozřejmě nemůžete na tu spodní něť takhle navíjet gumičku na gumičkování. Opravdu jenom prostě našití. A samozřejmě, když je ta cívka plná, tak ten stroj se jako automaticky, když můžete na tohle to, já na tom stehů, Jo, vidíte, on se prostě vypne automaticky že tohle je uh, průmyslová jedno jehla v mém případě Texitronic One a ještě teda tady řeknu jednu, to jste asi postřehli uh, výbornou věc ten průmyslový stroj je tižší, než jsou stroje domácí, je to z toho důvodu že dneska už ty stroje mají servomotory, takže tohle je úplně prostě perfektní, jako já sama to mám v bytě uh, takže uh, za mě prostě úžasný a uh, doporučuji, pokud se věnujete a chcete uh, si to opravdu užít, chcete si to užít, tak ten průmyslový stroj je prostě je prostě fajn. A podotýkám, že tohle video není sponzorovaný ani prostě od streamy, ani od nikoho jiného. Já to tady jenom říkám, protože já jsem s tím spokojená, vy jste se mě na to ptali a já, moje osobní zkušenost se streamou je prostě výborná. Takže uh, poradím vám tam, poradím vám tam i uh, s ohledem na, na vaše možnosti. Pomůžu vám tam právě vybrat s ohledem na vaše možnosti. Uh, rozhodně moje zkušenost i zkušenost, Hole, který já znám osobně, je, že uh, neprodají vám to prostě za každou cenu. Takže tohle, tohle je prostě Říkám, tohle je moje osobní zkušenost. A tohle je dneska všechno, hlavně teda k tomu jednojelovýmu žijícímu stroji, průmyslovému. Děkuji vám velmi za vaše ohlasy, speciálně za ohlasy na to, na to poslední video, protože, jako jsem říkala, mě to velmi milé překvapilo. A budu se na vás těšit zase velmi brzo tady na YouTube a... Doufám, že to bude inspirační video a samozřejmě připravujeme pro vás to video na ten vánoční dárek, takže určitě se máte na co těšit. Mějte zatím krásný den, takže děkuji vám. hezky.